جو آنسو نہ ہوتے آنکھوں میں تو آنکھیں اتنی خوبصورت نہ ہوتی نہ ہوتا دل میں تو خوشی کی قیمت پتہ نہ ہوتی جو بے وفائی نہ کی جی ہوتی وقت نے تو وفا کی کبھی چاہت نہ ہوتی اگر سوچنے سے پوری ہو جاتی مرادیں تو دعا کی کبھی ضرورت نہ ہوتے